Ladies and gentlemen boys, the yeah, girls, brothers, yeah, sisters, yeah, Goba, yeah, and sisters, cobas, the name Chief Joe Public International Presenter, mtarashati ni mmoja tu. Karibu sana katika picha cha back to back all of it, ya yeah, Chuyu TV. Hapa tutakwetea zile story si kibudani za make headline katika mitandao ya ni Bongo na nje mpaka ya Bongo. Tutakezea Bongo Tanzania. Tuna story ya kwanza ya kwake msemaji onest level music Mr. Pimbe. Ebaa Mr. Pimbe wana kama kawaida yake. Anasema yeye sio chawa bana, lakiniikasema Van Boy ndiye best artist of Tanzania. Hiyo ipingu bana amesema. Kutokana na chupa yake alitongoza. Aya bana alitongoza kupigika uko Congo, Nigeria na sema mbalimbali sababu huyu ni msanii bora Tanzania. Kama labisha ndio ko evidence na akasema Harmonize haji kuimba. <laughs> Baada ya ku post hiyo mashabiki wakashura comment chini kasabana wewe mbona mwanae hizi ni bora lakini mashabiki wengi ni bora acha nini ni kiki rival anatembea kiki za mwanae kutuambia hapo comment chini kwamba kweli au ni ya pili diamond platinum baada diamond platinum karibuni anakuja na msanii mpinje kwao mashabiki wa kupokea msani mpya toka lebo ya WCB wasafi classic baby kwa hiyo kupokea kabisa mashabiki WCB, kubakea, msani impia, ya WCB tujiandae kupokea msani mpya lebo ya WCB haya Kim Kiando pia amezungumza Diamond Platinum kwamba Sunny anakuja na wake okay, mpya kabisa hizo ni stories za kuandalia bongo story moja Zini, plus two, three, four, Nigeria sana kwa na sasa kwa video zake kali hale, Sake ywana drama drama drama drama drama. Bara Sake amesema mashabiki mempokea vizuri na miezi michacha kwenye game. Aki size game amelishikilia fulani hivyo anapiga show za maana, mzee fashion kila mpaka sasa hizi diamond anamwige mwenye kwa fashion anamuita Sake wa Tandale. Utaka jamaa anaobunifu kwa video zake na zile mavazi yake rejejeje za vaa na alemeno za zile cheni amekuwa anasubua kinao sana hii ni cute tv bana tutakoteza stories za kiburudani ambazo nasubua sana thank you for your support see all cute gems kwa udhamini mkubwa ambao na Lindima ndani ya tv sawa ku subscribe ku comment ku channel